Гроші повинні працювати на нас, а не ми на них. І один з найкращих способів реалізації цієї ідеї за допомогою інвестицій та фондового ринку це складні відсотки. Складний відсоток це водночас дуже потужний, але своєю чергою і елегантний механізм швидкого накопичення капіталу, про який існує. Безліч висловлювань. Багато історично значущих осіб не раз підкреслювали унікальну природу цього математичного алгоритму. Альберт Ейнштейн казав, складні відсотки – це наймогутніша сила Всесвіту. А Джон Рокфеллер озвучував тези, що складний відсоток – це восьме чудо світу. Ці висказування – не просто слова, адже метод. Компаундування багаторазово збільшує ефективність інвестування над звичайним накопиченням та інвестиціями за допомогою простих відсотків. Інвестування у фондовий ринок – це спосіб досягнення приросту капіталу та справжньої економічної і податкової незалежності людини. Про що знають найбагатші люди цього світу? Просте інвестування хоч і приносить хороший, однак недостатньо серйозний прибуток. Допомогти покращити ефект Може реінвестування отриманого доходу для провокування ефекту сніжного кому. Як працює простий відсоток? Простим відсотком є сума кінцевого прибутку за конкретний проміжок часу без здійснення реінвестування. Формула розрахунку дохідності за використання простих відсотків наступна. Як працює складний відсоток? Складний відсоток – це дохід, який обчислюється від переглянутої основної суми, що проходить постійну реінвестицію. Словом, цей дохід, який постійно додається до тіла інвестиції, формуючи тим самим більше тіло, що, знову ж таки, генерує надалі все більший і більший дохід. Сніжний ком. Формула розрахунку дохідності за використання складних відсотків наступна. Додатковий капітал, створений за попередній період та доданий до тіла інвестицій, генерує більший приріст капіталу надалі. Постійне збільшення тіла інвестицій в геометричній прогресії масштабує капіталовкладення. Існує два суттєвих чинники, що впливають на результат і на яких Необхідно обов'язково звертати увагу. Перший – це часовий горизонт, і другий – це ставка прибутковості. Якщо горизонт інвестицій продовжити на 10 років, то капітал зростає в 3-4 рази за принципом сніжного кому. І навпаки, якщо забрати інвестицію дуже швидко, чи не реінвестувати в неї дохід, то результат, відповідно, значно зменшиться. Чим довше котиться ком, тим більше він стає. Для того, щоб легше і краще прогнозувати приріст капіталовкладень за допомогою реінвестування складними відсотками, існує просте правило. Для розрахунку складного відсотку існує хитрість, що називається правило 72. Це правило надзвичайно просте і гласить наступну математичну закономірність. Якщо розділити число 72 на річну ставку прибутковості у відсотках, то в результаті отримуємо тривалість періоду, протягом якого сума подвоюється. Наприклад, Резюмуючи всі вищі наведені твердження та математичні розрахунки, можна виділити наступні правила швидкого та ефективного примноження капіталовкладень. Постійне реінвестування доходу з інвестицій значно збільшує швидкість та об'єм накопичення капіталу. Чим вищий річний відсоток прибутку, тим більший ефект сніжного. Кому? Продовження загального терміну інвестування значно краще масштабує прибутки. І головне правило, яке потрібно зрозуміти для себе, це наполегливість і терпіння, а також надійний актив для реінвестування. Що ж, я дякую вам за увагу. Для того, щоб не пропустити більш цікавої інформації, обов'язково,